بس <تصفيق> مش عارف اهو انت قفشه ليه كده؟ ذكيه انت ذكيه ذكيه ذكيه ذكيه ذكيه معلش معلش استحملني شويه حاجه بسيطه حاجه اوبا عايز تخلع كده استني استني خلاص خلاص خلصت خلص خلص. اعمل بس الحته الاحفورية دي حاجة ودينا حلوة لسه ما اتعملش لا بس انا ما بيخليها حلوة قوي حلوة يعني؟ حته آه. جامدة طيب كويس شنو ريحته؟ انا شايمه اه لا فارت حره لأ انت زبطت بندقه لا انا بس عشان ما حاجه يعني ايرسي فيها وسخت طبعا اهم عشان يبقى شقيه بس قدامنا لا <تصفيق> عشان فشت كبا؟ رأيت على زمان